ينظر الناس حولهم في ذهول هل هذه الأرض التي عشنا عليها؟ الجبال دكت الأنهار جفت البحار اشتعلت الأرض غير الأرض والسماء غير السماء لا مفر من تلبية النداء وقعت الواقعة الكل يصمت الكل مشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيبته سكون يخيم على كل شيء صمت رهيب وهدوء عجيب ليس هناك سوى موتى وقبور انتهى الزمان وفات الأوان صيحة عالية رهيبة تشق الصمت يدوي صوتها في الفضاء توقظ الموتى تبعثر القبور تنشق الأرض يخرج منها البشر حفاة عراه عليهم غبار قبورهم كلهم يسرعون يلبون النداء فاليوم هو يوم القيامة لا كلام ثم ينادي المنادي من قبل الله تعالى أيتها العظام النخرة أيتها الرمم البالية أيتها اللحوم المتنافرة قومي لفصل القضاء بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى فيقوم الناس للعرض على الله عز وجل وأول من ينشق عنه القبر ويخرج هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يخرج إلى الحشر فيتضرع ويقول لله سبحانه وتعالى اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولكن أسألك أمتي أمتي يا رب العالمين فبعد أن ماتت جميع الخلائق يقف الله عز وجل في كبريائه يقف وينادي كنت أنا الله الذي لا إله إلا أنا وأبقى أنا الله الذي لا إله إلا أنا يا دنيا، أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ فينادى من قبل الله عز وجل يا محمد، وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي، فلا تضيع أمة بين الشفيع والرحيم ثم تخرج الخلائق جميعا من قبورهم ويذهبون مباشرة إلى أرض الحساب وهي الأرض التي سيحاسبهم الله عليها وهي أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها معصية أبدا فيسير الناس في هذا اليوم منهم راكبا ومنهم ماشياً ومنهم من يسير على وجهه كل على حسب عمله في الدنيا وعلى حسب إيمانه فبعد أن بعث الله الناس وقاموا من قبورهم وذهبوا إلى أرض المحشر يقومون في أرض المحشر قياما طويلا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فتشتد معه حالهم وظمأُهم ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليهم من العذاب فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك منه فيأبى ويقول لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد اذهبوا إلى غيري أنا لست لها فبعد أن يرفض جميع الأنبياء التشفع لهم يذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله له بالشفاعة للناس لبدء الحساب، وهذا المقام لم يعطه ربنا لأحد إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجع، فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل اهل السماء الدنيا بمثلي من في الارض من الجن والانس حتى اذا دنوا من الارض اشرقت الارض بنورهم واخذوا مصافهم وقلنا لهم افيكم ربنا قالوا لا وهو ات ثم ينزل اهل السماء الثانيه بمثلي من نزل من الملائكه وبمثلي من فيها من الجن والانس حتى اذا دنوا من الارض اشرقت الارض بنورهم واخذوا مصافهم وقلنا لهم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 ثم يهتف بصوته فيقول يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه